مرحبا عند رجل زانا مرحبا بعض الله يحييه ذاك في يوم الناس هم جوله شاش بالسيف و شاشب السيف والبندق عثا فيها، دقها الجرس شعري وانتقال قوله من بساسين لا الامثال وغباليها، عاش سلمان قاد الحزم بفعوله، قايد العز ماضيها وتاليها، بس موضوع بو سعد طيب وقوله، مرحبا قالها واليوم راعيها، أصوى كم من طنخة راسه يجيها مرحبا عد وابل المزد والطول والكرامة لضيفانه يسويها يا هلا مرحبا جولة مع الجولة حفلنا لليل يفرق عن لياليها خاتم شعرنا قوموا وطلوا لكن ما مر ذكره وعتنونيها في عالم السنوتيات ليس الوحيدون ولكن الأكثر خبرة طويلة و.